بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نطلق نداء عاجل للرئيس عبد الفتاح السيسي بأخذ التدابير اللازمة قبل إنهيار السد العالي وحتى نعرف كيف ينهار السد العالي لابد من مراجعة الأديان كلها والأخذ في الإعتبار إن دبة الأرض هي الملكة كيلوباترا وموقعها المحدد. الكيلو سبعين بكوار قاعدة محمد نجيب فنناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفر والتنقيب حتى نعرف الحقيقة الكاملة لعلامات الساعة الكبرى فدان نداء للرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يكون على يقين وعلى بصيرة من الأمر قبل حدوث الطوفان العظيم على مصر وبعدين يعني لو حتى مش عاوز ياخد القرار ده يعرض الأمر للشعب والشعب هو اللي يقرر بنفسه يقولك احنا ماشي عايزين الملكة كليوباترا ونحفره ونطلعها ونشوفه ايه الحكاية دي او احنا مش عاوزين نشوف حاجة أصلا ومش مهم ينهار السد العالي ولا يولع حتى. ما مشاكل عندنا خلاص يبقى احنا قلنا للشعب لكن ان احنا نتكتم على الموضوع ومش عايزين نعرض الامر للشعب المصري فده اخطر ما يكون لان بكده هيغرق مية مليون مواطن مش غرق بالميه هيغرق يا اما بالديون هيغرق مش عارف يصرف على عياله بعد كده بعد انهيار السد العالي اللي هو يأجوج ياتي معه يعني الطوفان ده وبعد كده بعد الطوفان العظيم اللي هيحصل من جراء السد العالي وانهياره هياتي الجفاف فانا بقول لكم كل حاجه عشان تبقوا على يقين من الامر مش من الرئيس اللي هو رئيس البلد نفسها رئيس مصر العظيم مش همه الكلام دوت هو حر بس احنا بنقول له راجع الاديان وشوف بنفسك اطلع على الأديان بنفسك ما تصدقش صدق كلام الأديان الدين محدد واضح وصريح أولا في القرآن الكريم إذا جاء وعد ربي حقق جعله دك اللي هو السد العالي بالأدلة في أدلة كتيرة وعندي أدلة عظيمة يعني تقدر ان هي تساعدنا في البحث والتنقيب عن الملكة كيلوباترا، يعني ده بفضل ربنا اللي احنا توصلنا للكلام دوت، وعندك في الانجيل انجيل متي اصحاح اربعه وعشرين ابن الانسان يأتي ومعه الطوفان مثل ايام نوح يأتي ومعه الطوفان. غير كده ما تصدقوش لو قالوا لكم المسيح هنا في البرية المسيح مش عارف فين فوق السطح عش الشارع ما تصدقوش الكلام ده لكن هي الدليل الوحيد اللي أنا أعرفه هو لما يكون السد دك وجاء وعد ربي حقا وعدين احنا بنحدد السد العالي ليه لان ربنا ذكر مطلع الشمس ومطلع الشمس هنا تدل على مدار السلطان اللي هو اقصى صعود للشمس فمطلع الشمس ليس شروق الشمس لان الشمس ليها حركتين حركه الشروق والغروب وحركه تعاقب الفصول فهنا مطلع الشمس يعني ان هو طالع في مدار السرطان الشمس ده اقصى صعود ليها تتعامد على مدار السرطان مدار السرطان يقع عنده السد العالي تقريبا فاحنا بنحذر الحكومه المصريه من جراء انهيار السد العالي بعد عام 2024 بالظبط يعني بعد مرور 60 عام على افتتاح السد العالي اللي هو كان عام 1964 كذلك الامر هيكون المهدي المنتظر او المسيح او ابن الانسان او ملك اليهود المخلص المذكور في الكتب السماويه هو هيجي برضو عمره ستين عام لانه اتولد في عام اربعة وستين على حسب نبوءة جون دوكسون الامريكية والعرافة الامريكية الشهيرة فده طبعا احنا بنربط الاحلاس ببعض وبناخد من هنا ومن هنا ومن الدين ده ومن الدين ده ومن الدين ده عشان نوصل للحقيقة الكاملة والحمد لله وصلنا للحقيقة الكاملة محدش هيقدر يوصل للحقيقة الكاملة بدون من دراسه الاديان دي كلها لانك انت هتدرس الدين الاسلامي بس مش هتوصل لنتيجه تدرس الدين المسيحي مش هتوصل لنتيجه تدرس الدين اليهودي التوراه مش هتوصل برضو النتيجه فخلي بالكم اصحاح اه 11 في سفر اشعياء واصحاح 19 برضو في سفر اشعياء برضو بيتكلموا على مصر وان هيحصل حاجات مصايب كتيرة في النيل وكده ونبوءة سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قال لك خراب مصر بالنيل لكن احنا دايما ما بنصدقش الكتب السماوية ولا اي حد ما بنصدقش غير الشيوخ اللي يقولك لك يأجوج ومأجوج ولا تقوم ويطلعوا من تحت الارض طبعا ده كلام فارغ ملوش اي اساس من الصحه او ادله حتى من السنه النبويه وان الرسول عليه الصلاه والسلام ما قالش ابدا ان يجوج وماجوج قوم وما قالش ابدا ان المهدي المنتظر اسمه محمد عبد الله كل دي اختراعات وافتكاسات منهم من الشيوخ كل واحد عايز يعمل نفسه حكايه وروايه ويقولوا حاجات ويقولوا الر... الله ويقولوا الله ويقولوا الرسول كلام ما حصلش وما تقلش فده التحريف هنا يعني انتوا المسلمين دلوقتي اصبحوا زي النصارى واليهود بحرفوا حرفتوا القرآن زي ما هم حرفوا التوراه وحرفوا الانجيل لكن الكتب نفسها سليمة لم يمسها اي سوء هنا بقى لازم الوعي الديني يكون في علامات الساعة الكبرى واحنا ناخد منها الحذر الشديد لانها تمس الامن القومي المصري محدش عايز يتحرك ويروح ويشوفوا الملكة كليوباترا في الكيلو سبعين بلاش مش عاوزين تتحركوا وتشوفوا هيكل سليمان المعبد اليهودي في بنجر السكر في قرية رقم 4 قرية اسمها داود عليه السلام لو عايزين تشوفوه برضو ماشي فيش اي مشاكل الحاجة اللي تعجبكو اوديكو ليها وتشوفوها بنفسيكو عايزين برضو تستنوا لغاية عام 2024 كده انهار السد العالي نشوفه بقى يقع ولا ما عموما هو يأتي بعد الملء الرابع للسد الاثيوبي واحتمال كبير ممكن ينهار السد الاثيوبي وياخد السدود قدامه كلها متبقاش بقى فيه ولا قطره ميه خلاص تنشف بقى النيل ينشف والتعدي بقى من الشرق للغرب بالاقدام يعني نشوف لدرجه ايه يعني الزراعه توقف على ضفاف النيل كلها يعني الفلاحين خلاص راحوا الصعايده راحوا مفيش بقى مفيش بقى الواحات اللي هي هتفضل شغاله في مصر واحد سيوة وواحد الخارجة وواحد الداخلة وكل بقى اللي بيعتمد على مية النيل بقى في ناحية سينا ده بيارضو بالسلامة باي باي اللي بقى بيعتمد على الابار والحاجات دي هو ده بس اللي هيعيش معانا اما الباقي هيترك الارض كلها بتبقى صحراء جرداء زي ما حصل في اليمن ونهيار سد مقرب علينا يعني كان زمان سد مقرب ده حاجة عظيمة وكان فيه بقى خيرات ونعم وجنات ونعيم والناس عايشة انهار السد بعدها ما جاش مية بقى خالص بقى شوك وحاجات كلها بتاعت نباتات صحراوية تبدلت الارض وتبدلت الظروف شوفوا انتوا اللي بيحصل في العالم دلوقتي ربنا خلي بالكم قادر على كل شيء طب هو ربنا ليه عايز يعمل معانا كده يا أمل يعني هو احنا مش احنا ده احنا تمام يا عم هو في حاجة احنا حتى خير أجناد الأرض وصفنا رسول الله قال احنا خير أجناد الأرض واحنا تمام وفل لا احنا مش تمام ولا فل ليه بقى سيبك بقى من خير أجناد الأرض والكلام ده ومصر أرض الكنانة ومش عارف ايه والكلام ده كله كلام ما يساويش تلاتة ساغ. الكلام بقى الحقيقي اللي انا اقوله دلوقتي ان احنا اخلينا بميزان الله مش ميزان السيسي بقى ولا ميزان امل ولا ميزان علي ولا ميزان محمد لا ميزان ربنا اللي هو عمله اصلا عشان نحكم بيه فانت ربنا لك الميزان وان تحكمه بالعدل وتحكمه بالقسط كل ده واحنا ما نسألش في ربنا ونقول ايه يا ربنا الكلام اللي انت بتقوله ده لا ده احنا نحكم بمزاجنا احنا وعلى كيفنا احنا طب ربنا بقى هو اللي بقى بينزل المطر نزلوا بقى انتوا بقى المطر مش انتوا عايز تحكم على مزاجكم نحكموا براحتكوا بس نزلوا بقى انتوا بقى المطر ومين اللي طاعكوا من المواطنين طاعتكوا خلاص يستحملوا بقى يطلبوا بقى من الحكومه ويسجدوا بقى للحكومه عشان تنزل لهم المطر اذا كانت هي تقدر بقى لان إنتوا اخدتوا دور الله كده دور ربنا اخذتوه بالشريعه بتاعتكوا اللي إنتوا صنعتوها لنفسكوا وصنعتوها للشعب ايه هي بقى الشريعه دي اولا الضرائب الجزافيه ان انت تحكم على واحد بضريبه هو ما استعملهاش او ما اشتغلهاش وتقول له انت عليك ضريبه قد كده وده حصل معايا انا مش بطالب بمطالب شخصية انا دفعتهم ظلم ودفعتهم وبعد ما ظلموني بألفين جنيه رحت ايه قالولي كمان انت عليك ألفين جنيه غرامة غرامة ليه يا جماعة لكش اتأخرت عشر سنين قلت انا من عندي ولا من عندكم انتم, انتم معاكنين ام الملف عندكم بقالكوا عشر سنين عمال تحسبوا في ام الضريبة وتجيبوا وتظلم ومش عارف ايه وفي الاخر تحسبوا عليا كل المدة دي إيه غرامه يعني بياخدوا فوايد على الفلوس من اول ما بدأوا ايه يحسبوا الضريبه وانا كنت اصلا مفيش محل اساسا انا كنت قفلته خلاص بس عشان انا سلمت البطاقه الضريبيه بعد 3 سنين من ايه من إيه غلق المحل كلام فاضي ملهوش اي اساس من الصحه وعملتني ان انا بشتغل وبحاسب. وتمام يعني ظلم تعرضت لظلم شديد وحسبوا لي من 2011 لغايه 2013 اللي هي فيها اضطرابات الثوره وكان الناس بتقفل الساعه 5 لكن عند الضرايب الموضوع شغال 24 ساعه يعني كنت فاتح سايبر والموضوع بقى فاتح شغال ايه 24 ساعه وبكسب على طول العيال بقى بتنزل وتلعب وفي مدارس وفي ابحاث وفي حاجات بتتعمل وكانش في حاجه من دي خالص ولا كان حد بينزل عياله واحنا بنقفل الساعه 5 عشان الحظر التجوال وبنروحوا نقعدوا في بيوتنا يعني خراب بيوت وبعت الاجهزه قلت له ده انا بعت الاجهزه في الضرايب قال لي بعت الاجهزه بعت كام جهاز تلاته تلاته عليهم ضرايب قد كده يا عم بترحمونا بقى يقول لك انا بموت كنت بنموت مش لاقي ناكل بعتهم، عايز كمان ضريبة على أم الأجهزة، يعني أنا ب... بيتخرب بيت أمي وعايز كمان يعني غير اللي, اللي هم كتبوا، عايز كمان ضريبة عليهم، يعني ما بيرحموش حد حرام حرام عليكم، أنتوا هتروحوا من ربنا فين؟ مين اللي عمل القانون ده؟ ربنا ولا أنتوا؟ إذا كنتوا أنتوا هو ربنا مش راضي على الكلام ده، أنا بكلمكم بصراحة يعني هو اللي بيقول الحق في البلد دي يبقى ابن كلب، مش عارف، ماشي بلاش الضرايب خلينا بقى في حاجة تانية كمان نيجي في الكهرباء، الكهرباء فيها شرايح وفيها المكتبة بتحاسب بسعر أعلى السايبر بيحاسب بسعر أقل، أنا مأجر المحل من واحد كان عامله مكتبة ماشي. بقيت ادفع مكتبه مكتبه عشر سنين وانا بدفع مكتبه انا مش عارف وجاء واحد محصل مرة يقول لي يا عم انت بتدفع كهربا كده بزيادة انت بيحاسبوك كده كده بخمسين قرش لكن لو سايبر هيحاسبوك مثلا مش عارف بثلاثين قرش الكيلو يبقى ارخاص لك قلتولو مطم حدش يعني بتغيرو ليه قلتولو يعني لو انا كنت دلوقتي كان مكتوب سايبر عندكو وانا فاتح مكتبه كنت قال لي لأ يبقى انت هنا في خلل في الميزان يعني انت بتحكم لنفسك بس ولما يجي المواطن يدفع اعلى تسيبه ما ده برضو غلط لازم انت ماسك الميزان من نص يعني انت اللي بتحكم انت اللي بتحكم بين الناس سواء في الكهرباء بقى في الضرايب في الميه برضو ضرايب جوزفية برضو ايه زي الضرايب الجوزيفيه بالظبط عددك بايظ بدل ما تغيره لك الشركه المحترمه لأ سيفوه لك بايز عايز بقى تغير انت غير على حسابك ها لأ مفيش الكلام ده المفروض الشركة هي اللي بتغير العداد وبتاخد هي اجار عداد عشان تغير لك العداد المفروض ده يحصل عشان يبقى في ميزان وفي عدل نعم انت بقى لي بقى 185 جنيه متافعة ماشي حط لي بقى خمسة مية خمسة وثمانين تحطلي لي تلتمية جنيه دي سياسة اللي ماشية بيها ايه شركة الميه وده كلام برضو ميرضيش ربنا انت تحكم من غير ميزان يعني في اي حتة في العالم كله يعني تروح لمحطة البنزين مين عنده الميزان الشركة بتاعت البنزين او المحطة بتاعت البنزين هي اللي عندها الميزان الراجل بس بيخش يفاول نفس الحكاية المية برضو هي الشركة الملزمة تحط العدادات ان شاء كل واحد عداد ملناش فيه بقى هي تحسب حسبتها وهي اللي تظبط العداد لان مفيش صرف حاجة بدون ميزان لازم تحط انت الميزان كهربا نفس الحكاية وصل ورشة لحام ياخد منه 300 جنيه هو بيستهلك باكتر من 2000 جنيه كهربا يعني كلام مش مزبوط سواء عليه او على الناس وفي واحد ممكن ياخد منه 300 جنيه يستهلكش 20 جنيه كهرباء طب انت ربنا خلق لنا الميزان ال العددات دي لازم يكون في ميزان في الدولة. التموين برضو مفوش عادل بين المواطنين في ناس دخلة تموين وناس مش دخلة تموين يا يعني اما تمنع التموين خالص يا يعني اما تزدخل كله هو المواطن اصلا انت بتقول التموين ده بيجي من الدخل القومي ومن الضرائب اللي انت بتحصلها من الناس يعني ما بتاخدوش من الزكاة المال عشان تدي الفقير وتمنع عن الغني يعني غني او فقير هما الاتنين متساويين قدام القانون سواء في قانون العقوبات او قانون الجزاءات او قانون السواب اللي انت بتوزعه على الناس أنت بتوزع على الناس حاجة من وزارة التموين دي ملهاش دعوة علاقة ولا بغني ولا بفقير توزع على الكل بدون يعني بغض النظر عن كونه غني أو فقير تدي لكل مواطن أزاز الزيت يبقى كل المواطنين ياخدوا أزاز الزيت كل المواطنين ياخدوا السكر كل المواطنين ادي ماشي فئة معينة من العمر. يعني ابتداء من عمر ستاشر سنه لغايه ما لا نهايه ان انا بصرف له تمويل مفيش مشكله يبقى عملنا ايه قسط والعدل عملنا القسط بتاعنا ان هو من ستاشر سنه يبدا صرف التمويل للناس والعدل اللي احنا عدلنا بين الناس كل واحد مثلا ازاي الزيت وكيس سكر خلاص انا اللي اقدر عليه مثلا اعمله كده يبقى انا قدام ربنا ميه ميه انما ادي ده وامنع عن ده وامنع عن دخول ده طب ما كل دول مواطنين واحد يعني في في حاجات كتيره بقي حاجات تانيه كتيره بايظه مش عايز اتكلم فيها بقي تعليم صحه يعني لو قعدت نتكلم هنتكلم مئة الف ساعه ومش هخلص المشاكل اللي في مصر. ده غير الديون بقى الداخليه والخارجيه بدل ما نهتم بان احنا نحجم الديون ونمنع الديون الداخليه والخارجيه لا احنا بنزودها بنزود الطينه بله لغايه لما نبيعوا مصر كلها ونقعد احنا بقى بره مصر بقى او يجوا بقى المستثمرين الاجانب يحتلوا البلد بعد كده ونبقى احنا ايه عبيد عندهم بعد ما يشتروا كل حاجة وكل املاكنا وكل أصولنا هتروح في الباي باي يبقى احنا اولى نروح ونحفره على الملكة في الواطرة في الكلو سبعين على الله ونطلعوها ويبدأ عصر الخير وعصر المهدي المنتظر او نستنى بقى الغلاء المستمر والمتزايد وحتى انهيار السد العالي ويأتيكم الفيضان ثم الجفاف والقحط بعدها فاختاروا بقى اللي انتوا عايزينه سواء كنتوا حكومة بتسمعوني سواء كنت رئيس جمهورية سواء كنت غفير تعمل في جمهورية مصر العربية فانتوا احرار وكان معكم امل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى في مدينة الإسكندرية وحاصل علي ليسانس أداب قسم جغرافيا عشان مفيش حد يقولك هو بيتكلم ليه كده هو دارس ايه ويتعوجوا علينا بقى المذيعين والمذيعات اللي هما المعفنين دولا يقولك أنت دارس ايه أنا دارس ايه أنا أحسن منك دارس أحسن منك وأنتوا ولا تفهموا حاجة أصلا أنتوا مجرد آلة وأداة. في ايد الحكومة تمشيكوا يمين تمشيكوا شمال غاية لما نروح كلنا في 60 داهيه ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تليفون 012 85789734 وشكرا على حسن استماعكم